понинави зам го гледам го о гангорина понинави зам го гледам го дай ми мамо верен другар да и да, да видя дай ми мамо верен другар да и да, да видя на верен брате за да, Натиштерко верен братец да идеш да видиш, той е верен и неверен, шта го нешта го, той е верен и неверен, шта го нешта го. Натиштерко първо ли беда, идеш да видиш, натиштерко първо ли беда, идеш искам го, искам го, то е верно и най-верно искам го, искам го. Хайде да подготвим всичко за дайвалата. Хайде, хайде! хайде. Наляво давам менчето, че като дойдат момичетата и ергенте. всичко да е готово. Да сложа, че мик менчето. Служи, служи. Хайде, пускай, пускай. Аз пък ще сложа жито. Не, няма да слагаш. Защо? Знам от баба, че жито не се слага. Добре, няма да слагам. Хайде да украсим това, менче, да е хубаво, както са кубали момите и ергените. Хайде а -а -а. тогава да започваме да украсяваме. Да започваме, да започваме. Хаде, украсявайте. Хайде, сложете, ето тук. Поздравец, хайде. Чакайте, аз искам да сложат моя здравец. Направете място и на нея. Хайде, служи, служи. И аз искам да сложат моя здравец. Хайде, направете и място и на нея. Слагайте, като гледам, много хубаво остава менчето. Дали ще са хубави момите и ергените? Не знам, не знам. Хубави ще са. Как? Няма да са хубави, като са млади? Аз носич им за менчето. Да е хубаво менчето. Няма, няма да го слагаш. Защо? В не се окасява менчето, а само създравец. Добре, няма да го слагам. А сега да видим кой за кого ще се ожени. Ами на когото, какъв тума и е късмета. Чувам песен. Ще отида да, да посрещна умите и ергените. Къщи високи, Тима раду ни вишироки, ни видеда. ли се пръстените? Носим ги, носим ги! Хайде тогава, пускайте ги в менчето. Хайде, пускайте. Пускайте, пускайте. И да не някой да е забравил да се пусне пръстена. Не сме, не сме! Тази година ще бъдеш булка, е, като е речено, ще бъда. Ще бъдеш, ще бъдеш. Искри скачат на кузмичка, дай ладоло. Бръкни, буне, извади пръстен, дай ладоло. Моят е, моят е пръстенат. За кова, ачкова, ще се ожениш? Ех, че това е много хубав за наяд. Хубав е, хубав е за наята. На стол седи книга, пише дай ладолё. Бръкни буне, извади пръсте. Даска, даскал ти е на късмет! Ах, дано да е нашия даска от цело! Що ми искаш да е той, той да бъде? Синьо, не бе ясна звезда! Да... Защо спорите? Защото, Защото пръстенът е, е моят. Яко гледнете хубаво пръстена и кажете на коя е. Е, не е моят Аз ти Куб. казвам, но ти като спориш. Хубавец, хубавец ти е на късмета. Но и аз съм хубава, я ме погледнете. Хубава си, хубава си, босо, зайче, на напъртина, дайва. Сирак, сирак ти е на късмета. Е, не ми се искаш но... Е, то не може всички да са богати. Той пък ще е богат по душа. Дано, дано! носи все златни накити. Ще нося, ще нося като ми направи. Ще ти направи, ще ти направи. Шитари за недошита, дай ла. Te. Моят е пръстенът. Млад, млад ще се ожениш. Е, Не ми се искаше толкова млад да се задумя. Тя и мобата ще е млада. Добре ще е да е млада. Млада ще е, млада като тебе. А, пръстените свършиха. Чухме кой за кого ще се ожени. А сега да се тропнем и едно хорце. Да, да, си, тропнем, да си тропнем, да си тропнем. Ален Божур в градина Мария Оле. Мария, но ле, любеле, наведи се, откъсни го, Мария. На кой, какъв смета. А сега да си тръгваме. Да си тръгваме, да си тръгваме. Огън гори на планина Ви, дам го, гледам го. Оган гори на планина Ви, дам го, гледам го. Дай ми, мамо, верен друг да. нимам уверен друг да и да да видя натиштерко верен братец да идеш да видиш натиштерко верен братец да идеш да видиш На първо ли беда идеш да видиш. На първо ли беда идеш да видиш. То е верно и най-верно и искам го, искам го. То е верно и най-верно и искам го, искам го.